Кулінарний батальйон жартома називають свій загін жительки Веселинового. Сьогодні задача – близько 500 вареників із картоплею. Крім цього і інші страви. Волонтери доставлять їх військовим на херсонський напрямок. 16 кілограмів ми варимо каші різних сортів. Це 30-40 порцій так, каші. Дивіться, два відра від картошки, чотирьохідьорну кастролю повну борща. І ми варимо, чесно, я додому так... Не стараюся їх, стараємося для них, хоч часточку якусь знаєте, тепла і любові. Годувати їжу для військових тут почали наприкінці лютого 2022 року. Тоді збирались щодня. І пельмени ліпили, і лапшу, і лапшу качали. Кожен день. День. день. По 25 кілограмів за день заморожували вареники, по 25 кілограмів передавали Говорять, по 25 кг Нас там готували сначала, кормили. Хлопці, стояли, так. Так. Так, так, хлопці так. стояли. Чергову партію каш із м'ясом волонтерам передає Олександр. Готують вдома з дружиною. Загалом вже зробили та передали близько тисячі банок. Сіли, подумали, придумали і робимо. Хлопці не, не обіжаються, так от чудимо. Ну, чимось допомогти хлопцям треба. «А що нашої пенсії? Ну, вирішили, що такий варіант буде краще. Що, що можемо, те робимо». Руслан М'ясник працює у своєму магазині. Від початку повномасштабної війни робить тушонку та каші для військових. Баночки закінчились, довелося опанувати нову техніку – реторт-пакети. «Чули ми таке, що хто йде з ребят у розвідку, баночка займає багато місто в сумці і треба було чимось її замінити. Оказується, ці технології це є, просто я про них не знав. От вже закупився цими пакетами і всім остальним інструментами. І все, так і працюємо далі. Ну, раз я тут, да, хлопці там. Чи можу, тим допомагаю. Що заробляю, влажую в цю консервацію та і так. Підприємиця Валентина протягом восьми років допомагає військовослужбовцям. На початку повномасштабної війни товари з її магазину стали особливо актуальними для оборонців області. Нині жінка продовжує допомагати як товарами, так і збирати і купувати необхідні речі та прилади для українських бійців. З кожним разом, коли вони починають нас трощити, бомбити, більше всього хочеться допомогти нашим хлопцям на нуль, більше всього хочеться їм дати, щоб зали зупинити цю навалу, цю орду, яка плюндрує нашу землю, яка вбиває наших українців. Допомогу від всіх охочих організовано збирає Микола, член громадської організації «Веселинівська спілка патріотичних сил». Більшість волонтерів організації нині воюють. І «Зараз у мене в замовленні лежить, лежить, я там написав у фейсбуці, два тепловізора на 79-ту бригаду. По тих, кого ми сьогодні обходили, вони обіцяли мені теж допомогти їх купити. Також в планах дві рації. І ще вчора дзвонили, Зумані ремонтують машину наші земляки. Вони через три дні будуть вертатися через Веселину і теж мають список по інструментах, де ми сьогодні заходили в магазин. Скоріше все, ми підемо до неї, щоб допомагали. Допомогу зібрану тут місцевий водій щотижня відвозить до Миколаєва, звідки вже інші волонтери доставляють підрозділам на Херсонському напрямку. Валентина Гурова, Суспільне новини, Миколаївщина.